Mä oon Roosa Kinnunen ja mä opiskelen osa-alalla kaksoistutkintaa, eli liiketoimintaa ja sitten opintaa Peruskoulun jälkeen mietin valintaa lukion ja sitten liiketalouden välillä ja tosiaan sen takia valitsin sitten kaksoistutkinnon, että siinä saa molemmat. Sitten mä halusin myös yleissivistävää koulutusta ja haluan jatkossa lähteä sitten opiskelemaan yliopistoon. Lisäksi myös mun valinta vaikutti myös vanhat ja penkkarit, jotka haluan päästä nauttimaan. Lukiopidot vaatii itseltä aika paljon panostusta ja myös motivaatiota, koska lukiojaksoilla tottakai tulee paljon läksyä ja enemmän kuin mitä peruskoulussa ja sitten on koeviikkoja ja sitten myöhemmin ylioppilaskirjoitukset, jotka vaatii ideltä aika paljon jaksamista ja myös aikatauluttamista. Ammattilukiossa opiskellaan niitä aineita, mitä mä kirjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa. Mä itse kirjoitan pakollisen äidinkielen lyhyen matikan, enkun. Terveystiedon ja psykologian. Ja terveystiedon kirjoitinkin jo keväällä ja loput sitten syksyllä ja ensi keväällä. Ammattilukioon hyvinä puolina on se kiva vaihtelu lukiopintojen ja sitten ammatillisten opintojen välillä, koska ne suoritetaan sitten aina omissa jaksoissa. Suosittelen kaksistutkintoa sellaiselle ihmiselle, joka haluaa suorittaa ammatin sekä ylioppilastutkinnon samalla kertaa. Osa on, Kaikki on mahdollista.